Jag hoppas att ni också har, precis som jag, en liten kopp redo så att ni kan dricka emellan varven. Det är ju så att vi har vi startar vårt regionvalsarbete med det här frukostseminariet. Och det här är första seminariet och vi kommer att bjuda in representanter från alla era partier till flera seminarier. Så att det här är en liten start, en liten kick-off kan man säga. Och dagen idag är ju då internationella funktionsrättsdagen. Som tidigare kan vi väl nämna hette internationella handikappdagen. Men som ni vet, handikapp finns idag bara i golf. Och handikappdagen den instiftades 1992. Och så gammalt är det. Nästa år är det alltså jubileum. Precis. Och mitt namn är Annika Hessler och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Som är en paraplyorganisation för 44 föreningar och vi representerar snart 100 000 medlemmar om man rundar av och uppåt. Eh, och vid min sida har jag... Lennart Åsson, andre vice ordförande i funktionsrätt och, och ni har fått ett antal frågor, det ser ut som det är fem men den första frågan är egentligen inte någon lång fråga utan det är mera eh, för att höra lite granna kring vilket är ditt partis viktigaste funktionsrättsfråga i det kommande regionvalet. Och innan ni svarar så ska Lena prata om hur vi har lagt upp med tider och hur vi gör. Vi har gjort så att vi har lottat varje fråga, vem som får börja och som blir nummer två och så vidare. Och ni har en minut på er att... Eh... Och vi kommer att vara väldigt hårda, så när minuten har gått så kommer vi att säga tack så mycket, nu lämnar vi ordet över. Då drar vi över för mycket på tiden så kommer det att inte, det kommer ett program efter det här så att säga, som man brukar säga i tv, så vi måste hålla tiden på en timme då. Ja, och det blir ingen reklampaus, Nej. bara så ni vet. Då tar vi den första frågan. Vilken är ditt partis viktigaste funktionsrättsfråga i det kommande regionvalet? Och då börjar vi med Amelie från Liberalerna. Tack så mycket. För det första, tack snälla för att jag blev inbjuden hit. Det ska bli jätteintressant att prata om de här jätteviktiga frågorna med er nu på morgonen. Och extra bra än just den, här, just den här dagen som passar extra bra. När vi pratar eh, de viktigaste frågorna så pratar vi mycket tillgänglighet. Vi pratar tillgänglighet för dig som patient naturligtvis i vården. Eh, och du ska kunna arbeta eh, med det du vill. Eh, och du ska kunna resa eh, på ett bra sätt. Och tillgänglighet både som, som patient, som, som kollektivtrafik eller som, som resenär och, och i, i arbetslivet. Höll jag mig till Oj, oh ja, föredömligt. Du pratade väldigt fort, vilket vi har lärt oss att vi ska försöka inte prata fullt så fort. Så Jag försöker att... lugna mig. Ja, du kan lugna dig nästa gång. Du var väl inom tiden. Vi har en tidsmarkör här som sitter framför oss. Det är väldigt, ni förstår. Så att vi kan konstatera att du höll dig väl till tiden. Tack, Amelie. Då lämnar vi ordet till Roland från Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet. Och ja, den viktigaste frågan. Jag är ju en sån här man som håller på med kollektivtrafik och i första hand, främsta hand färdtjänstfrågor. Men också inne på det här området. Den viktigaste frågan är ju inte helt lätt att plocka ut och alla typer av funktionsvariationer är ju en utmaning, men vi ser ju allvarligt på de synskadades problem och de svårigheter som de ställs inför i samband med att samhället blir mer komplext och minst sagt rörigt och farligt att röra sig i om man tittar speciellt i storstäderna. Snabba cyklister, skotrar och tysta elfordon inte minst. Och i samband med det också har man ju hört en del i media att man får avslag på färdtjänstresor och det tycker vi ser vi som väldigt besvärande. Och olika funktionsvariationer möter ju såklart olika problem i vardagen. Och, och sjukvården är ju också väldigt viktigt att det finns, att man har tillgänglighet som föregående talare pratade om. Det är väl den viktigaste biten. Och, och för många är färdtjänstet viktigt för att problem med svenska till exempel, är också ett problem. Tack snälla Roland. Då kan jag väl det. Ja, det är bra. Det får tillfälle att återkomma just i färdtjänstfrågan som bekant. Då lämnar jag ordet till Lars Rodén, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket. Det ska vara kärnfull. Men jag vill också tacka så mycket för att du är inbjuden. Jag tycker också att det är kul att träffa er. Jag tillträdde ju för ett år sedan som gruppledare. Jag tror att vi har haft två sådana formella dialoger. Jag tycker alltid att ni har ett... Professionellt, seriöst och konstruktivt sätt att möta oss på som gör att vi blir klokare när vi möter er. Och det uppskattas väldigt mycket och gör det enklare för oss att göra ett bra arbete. Tidigare på frågan skulle jag säga så här att människor med funktionsnedsättning ska inte hamna i utanförskap. Och det gäller ju både liksom arbetsmarknad, fritid, fysisk aktivitet och samhället i stort. Det är en viktig sak för oss. Då tänker jag ur Region Stockholms perspektiv där är det därför jätteviktigt att de insatser som hälso- och sjukvården ger ska vara av hög kvalitet och vi ska ha korta väntetider inom dem. I landet finns många exempel på att man får vänta i år på den hjälp som man verkligen behöver och har rätt till. Och i Region Stockholm, i min bok, så ska det aldrig vara så att vi hamnar där. Och de brister vi har ska vi hantera, för rätt vård ska man få i rätt tid. Så det tycker jag är ett viktigt signum och liksom ett kvalitetsmärke som ska finnas i Stockholm. Och en god servicebemötande ska ju självklart även prägla andra tjänster som regionen erbjuder, även inte minst färdtjänsten också. Jag tycker någonstans att den vård man har rätt till ska också erbjudas med hög kvalitet och kort väntetid. Det tycker jag är den viktigaste saken för oss ja. i Stockholm att erbjuda. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Petra från Socialdemokraterna. Tack. Vilken bra fråga och kul att vara med här idag. Eh, jag, det, man kan ju lämna ett långt svar, men på ett kort svar så får vi... Eh, jag är sjukvårdsviktig, så för mig blir det jämlik vård, som är otroligt viktigt. Det är också, jag håller med Anneli om tillgängligheten, Tillgängligheten, både till vården och kollektivtrafiken men samhället är stort. Det viktigaste är ju ändå att Region Stockholm uppfyller konventionen helt enkelt. Och det tycker jag att vi behöver bli bättre på från regionens sida. Vi måste se till att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång till alla delar av samhället och det gäller både vård, kollektivtrafik, kultur och även samhällsmedel i regionen inblandat. Tack! Tack så mycket Petra, föredömligt och du höll tiden. Det var nästan som om du hade klockat i förväg. Då ska vi se, då lämnar vi ordet till Anna Selin, Vänsterpartiet. Mm. Ja, jag säljer mig också till alla som tackar för den här debatten. Jätteroligt att vara här och prata om de här viktiga frågorna. För Vänsterpartiet, vi vill ju ha en inkluderande region för alla. Eh, kollektivtrafiken ska fungera, eh, vården ska fungera. Och eh, oavsett vilken funktionsvariation eller bakgrund eller var man kommer ifrån, så ska det vara jämlikt och eh, välfungerande. Och just för regionen så måste vi ju då satsa på att ha en färdtjänst som fungerar, en kollektivtrafik som är tillgänglig, en vård som fungerar, både när det gäller att få hjälp, men också att få det stöd man behöver. Vi har ju till exempel då fokuserat mycket på hjälpmedelsfrågan, avgifter där. Det vill vi inte ha, till exempel. Och vi har också tittat på begränsningarna i färdtjänsten. De vill vi inte heller ha, för det är inte jämlikt. Så att, om man ska sammanfatta det så vill vi ha en, en jämlik och fungerande region där alla kan få ta del av regionens nyttor inom vård och kvalitetrafik. Så, ja, tack. Det var också exakt på minuten. Vi tackar Anna för det och lämnar därmed ordet till Kristin från Centerpartiet. Varsågod. Ja, men stort tack och tack för att ni ordnar det här som sagt, det är alltid supertrevligt att träffa er. Eh, och, ja, men den viktigaste frågan i kommande valet, vi tänker sig om ja, en universell utformning. Att tänket ska finnas med från start, hur bygger vi ett inkluderande samhälle för, för alla och fungerande ja, men både vård och kollektivtrafik. Och, ja, men det handlar ju både om själva utformningen men också faktiskt kunskap hos, hos människor som möter människor med funktionsvariationer. Att det ja, men integreras i all vår kollektivtrafik, våra verksamheter. För vi tänker ju att det här ja, men känna sig utstängd ur samhället bidrar ju till att, att öka känslan av, av utanförskap. Och är det otillgängligt så deltar man inte i kulturlivet eller andra aktiviteter på, på samma sätt. Och det bidrar ju till, till många saker, bland annat en sämre folkhälsa. Tack för det. Då lämnar jag ordet till Sandra, Miljöpartiet. Varsågod. Oh, du hörs lite dåligt. Ibland kan det löna sig att koppla bort headset. Ja, något bättre. Men du kanske ska skruva upp volymen också. Nu, är det nu? Nej. Nej. Jag igen. Så, Så är alla sladdar inkopplade. Och vi se. Du får ett nytt försök. Varsågod. Ja, det hörs väldigt dåligt. Sandra, vet du vad? Du får jobba på det där och så lämnar vi istället ordet vidare till Fredrik Wallén. Vi gör som på tv. Du får en liten paus, fippla med tekniken. Och så får Fredrik Wallén från Kristdemokraterna istället ta vid och så återkommer vi till Sandra. Varsågod Fredrik. Tack så mycket och tack för denna start, får vi ju säga, då på ett valår och vi ska träffas ofta och ha samtal, diskussioner och debatter och det ser jag mycket, mycket fram emot. För oss kristdemokrater så är det ju viktigt med tillgängligheten i hela samhället och koncentrerar man sig då på regionens ansvarsområden så är det ju så att invånarna i region Stockholm ska ha tillgång till en tillgänglig och god vård till de hjälpmedel som man behöver, till en färdtjänst som fungerar bra och som är sammanhållen och också en tillgänglig kollektivtrafik och allt det här är ju ett sammanhang. Ett tillgängligt samhälle innebär ju att alla olika faktorer samverkar med varandra. Och allt det här bygger ju på att vi ska förbättra livskvaliteten och få vardagslivet att fungera för alla invånare i vår region. Ja, tack så mycket, föredömligt. Då såg jag att Sandra lämnade. Jag antar att hon återkommer så vi återkommer till Sandra. Vi får inte glömma bort det så hon får en chans att, att kommentera framöver. Eh, utan istället så går vi vidare tänker jag kring nästa fråga som ni också har fått. Vi har ju under året som har varit arbetat ganska hårt för någonting som vi kallar för funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Eh, och det är ju ett sätt att... Det vi vill är att regionen ska införa det i samtliga beslut- som fattas på olika nivåer i regionen. Så ska det alltid finnas en funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Och bakgrunden till det, det har ni varit inne på, eh, flera av er nämligen- att det finns en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och den har nu några år på nacken. och. Eh, jag tänker, vi tänker att Region Stockholm skulle vara den första regionen som verkligen riktigt tar tag i den här frågan och därför arbeta med någonting som vi kallar för funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Om man gör det inför varje beslut så riskerar man inte att kränka mänskliga rättigheter och man riskerar inte att exkludera personer. Jag vet att flera av er, både Roland och Petra var inne på det, att alla måste kunna ta del, eh, och det är det som vi jobbar för. Eh, och då tänker jag så här. Att nu går frågan till varje parti, eh, och frågan lyder. Vad gör ni i ert parti för att FKB ska införas som ett arbetssätt i regionen? Och nu gäller det att svara med högst tio ord, och det har ni fått information om innan. Så jag hoppas att ni kan begränsa er och nu läser jag upp. Då går frågan först till Lars Roden, Moderaterna. Perspektivet ska tas i beslut. Eh, viktigt att vår dialog kompletterar. Det var tiot. Tack så <laughs> mycket. Eh, då går frågan vidare till Fredrik Wallén. Ja. Och vi tycker att beslutsfattare på samtliga nivåer ska ha med funktionsrättsperspektivet. Och det här är ju något vi arbetar med men vi kommer att få fortsätta arbeta med det. Vi är däremot måna om att inte införa fler administrativa betungande uppgifter. Det här ska ge pang för pengarna så att säga. Eller pang, pang för insats, arbetsinsats. Inte bli mer administration för regionen. Pang för pengarna det är vår melodi. Därmed lämnar jag ordet till Roland ifrån Sverigedemokraterna. Varsågod Roland. Ja, tack för ordet och jag fyller väl i vad de andra sa att det är en kul, kul det här sammanslutning. Det är viktigt att ha ett funktionsperspektiv i alla ärenden och ärenden som berör funktionsrätt bör alltid skickas på remiss till funktionsorganisationer. Men utan att för den skull belägga administrationen för hårt. Precis, remiss. Svaren står vi för. Och vi tar gärna emot flera remisser. Tack för det inspelet. Då lämnar vi ordet till Amelie från Liberalerna. Mm. Det är ett viktigt perspektiv i vi beslut. Och därför har vi nu i den blågröna budgeten lagt in ett nytt mål. Som heter en hållbar regional utveckling. Och där ingår bland annat med social hållbarhet. Och det här är ett perspektiv inom social hållbarhet. Tack. Tack för det. Då går ordet vidare till Sandra från Miljöpartiet och då får vi se om det fungerar nu. Nu, nu får jag gärna upprepa frågan också. Jag kom in i... Ja, helt kort så pratar vi nu om den frågan som står som nummer två på det ni har fått utskickat. Som heter, vad gör ni i, er, vad gör ni i ditt parti för att FKB ska införas som ett arbetssätt i regionen. Tio ord. Tio. Nej, men vi vill ju att det ska genomsyra alla beslut i regionen som tas överhuvudtaget. Vi har ju också någonting som heter väg... vägledning som är väldigt likt det ni pratade om som togs fram nu i november i regionen. Ja, i samband med social hållbarhet. Absolut, tack för det svaret. Då går frågan vidare till Petra från Socialdemokraterna. Ja, vi har redan lagt en frivillig om detta och tycker att det är en självklarhet. Tack, kort och kärnfullt. Då avslutar vi denna runda med anna Celini från Vänsterpartiet. Ja, vi tycker också att det här är en bra, ett bra sätt att lyfta frågan genom att titta på hur ett beslut får, vad det får för konsekvenser. Det finns ju miljökonsekvensbeskrivning, och man skulle också kunna utöka det till en beskrivning för hur det påverkar eh, funktionsnedsatta, till exempel. och Vi har på nationell nivå motionerat om detta- och vi följer upp i regionen att till exempel samråd sker- och vi ser också att det finns brister där. ja Så Tack, vi... du var det mer än tio år Tack, Anna. Utförligt och kul. Jag ser att Kristin har räckt upp handen. Vad har jag försummat? I, mig? <laughs> Eller Centerpartiet? Jag har inte svarat på den här frågan. Nej, precis. Varsågod. Ja, tack. Ja, vi vill ju att, det ska vara, att man ska göra rätt från start, tillgängligt från webbplatser till kollektivtrafik. Och ja, men, få in tänket genom de här sociala analyserna, liknande folkhälsokonsekvensanalyser. Eh, som är några per, ord, per år för att få med tänket. Man borde kunna göra likadant här. Tack för det och förlåt att jag sa slut innan det var slut. Nu går vi vidare. Jag är född med två ben och när jag är ute och går i samhället så är det enda jag behöver bekosta är ett par skor. Men om det är så att jag inte har några ben eller om det är så att jag får en förvärvad skada som gör att jag tyvärr inte kan gå för egen maskin, då måste jag ju ha ett hjälpmedel. Det vill säga en rullstol eller en permobil. Men då måste jag plötsligt med det som ni har beslutat i regionen, betala för att ha ett hjälpmedel. Och då kan man ju fråga sig om man vill, som ni allihopa har sagt här, att det ska vara jämlikt och att alla ska ha tillgång till samhället. Hur ska man då kunna ha tillgång till samhället om det för några är så att man måste betala för att få tillgång till, till samhället? Det är ju så här att om hjälpmedlen då eh, tas ut ersättning för så medför det ju tillsammans med andra saker, färdtjänst, läkemedel, sjukhusbesöket, så att det kan för många få ekonomiska problem. Det är många i våra grupper som tillhör de socioekonomiskt svaga grupperna då. Vilket ju naturligtvis också blir en begränsning i livsföringen och hälsoproblemen kan öka. Så därför så ställer jag egentligen frågan till er partier. Vi tycker att hjälpmedel naturligtvis ska vara ett sätt för att alla ska kunna komma ut och vara delaktiga i samhället. Det är ett jämlikhetsperspektiv. Vad säger ni om att hjälpmedel återgår till att vara avgiftsfria? Vad säger du Petra från Socialdemokraterna? jag var inte beredd på att börja. Ja, alltså, vi vill ju återinföra högkostnadsskyddet som fanns, som togs bort. För det är, som du säger, det är viktigt att det är en jämlik förskrivning, att, att man har från regionens sida mer kontroll över de hjälpmedel som förskrivs och att kedjan blir tydligare både med arbetsterapeuter och liknande, att man får mer stöd för hjälpmedel. Vi vill också att det ska vara ett bra utbud, så att det finns, så att man inte snävar in på utbudet för mycket, för man kan ju behöva olika typer av hjälpmedel även om man har en kateter behöver inte betyda att man kan använda samma kateter oavsett person, utan man behöver olika sorter på samma sak. Eh, Avgift, ja, men ja, vi behöver nog utreda lite igen vad det skulle kosta. Så först och främst högkostnadsskydd, för att i alla fall säkerställa att de med störst behov inte betalar för mycket. Eh, det är viktigt att det är ett första skede. Tack så mycket för det Petra. Kristin från Centerpartiet, vad säger ni? Vi säger att det finns alltid en begränsad mängd pengar som vi behöver fördela eller ja, se till att, att värna om. Och hellre en låg avgift som vi ju har infört nu och att fler får tillgång till det utan en liksom väldigt hård behovsprövad grupp så, eh, som ju man kanske kan ställa emot annars. Eh, men vad vi dock driver och har så här, partistämma beslut på är att inte ställa krav på den här nya MDR-klassificeringen vid upphandling av vanligt förekommande hjälpmedel så att vi inte ska liksom driva på kostnaderna på, på något onödigt sätt utan hålla kostnaderna nere så. Tack för det, Amelie från Liberalerna. Vad säger ni? Tack så mycket. Nej, men vi säger att de som har behov av hjälpmedel ska naturligtvis få hjälp, men det måste också vara upp till professionen att avgöra vilka subventioner som varje hjälpmedel ska, som, som ska betalas med skattepengarna. Så att vi tycker att det är otroligt viktigt att folk får, får hjälp med hjälpmedel, men vi kanske inte är för avgiftsfritt, utan en låg precis som Kristin sa tidigare. Tack! Tack för det! Lars Rodén från Moderaterna, vad säger ni? Tack så mycket! Jag inser ganska mycket i det både eh, Maria och Kristin sa innan här. Liksom. Men den som behöver hjälpmedel det ska självklart få hjälp med det. Ska jag skulle säga liksom, att det är ju vissa hjälpmedel som har övergått till egen ansvar med en avgift på. Men där har ju resonemanget varit att det har ju varit hjälpmedel som i hög utsträckning finns och tillgår i den allmänna handen, Det här med läslampor och, och tyngdtecken och så. Sen är det klart att det finns ju en stor förståelse för att ta hjälpmedel som eldriver rullstol. att En avgift på en sån förstår jag ju liksom... Det är svår, svår att, att acceptera i vissa fall för att den är extremt viktig för de som använder den och i nödvändighet i vardagen. Men anledningen bakom där var ju att man inför en avgift var ju att öka incitamenter och lämna tillbaka en rust som inte används överhuvudtaget och så vidare. Så allting kommer ju tillbaka till att i vården så är vi ju tvungna att göra prioriteringar ständigt för pengarna ska räcka till och framförallt gå till de som verkligen behöver det som mest. Och vår realitet är att vi måste göra många svåra avvägningar i det så vi försöker prioritera så gott vi kan men jag tror mycket att så mycket är just det här att det kanske är bättre med en lägre avgift än att vi tvingas liksom skärpa budgeten helt och hållet för de här hjälpmedlen. för det är ju viktigt att de som behöver de här hjälpmedlen verkligen också får dem. Tack Lars för det Sandra vad säger ni i Miljöpartiet? Jo ja, generellt så är mitt parti eh, alltså för avgiftsfria hjälpmedel och vi har ju gått med på den här låga egenavgiften. Vi tycker att man ska också vara liksom, att man ska kunna tänka i olika men det vi ser är att det kanske inte har fallit väl ut i alla sammanhang och nu till våren så kommer ju HSF att göra en, en utvärdering och vi öppnar för att åtgärda det om det krävs. Tack. Tack för det Sandra. Då går vi vidare till Roland från Sverigedemokraterna. Tack för ordet. Ja, vi tycker ju att livsnödvändiga hjälpmedel ska vara avgiftsfria. Det vill säga man ska kunna delta i samhället på alla nivåer även med ett funktionshinder utan att drabbas av ekonomiska hinder. Det finns ju hjälpmedel idag som skulle leda till bättre hälsa och långsiktigt undvika psykisk ohälsa eller andra följdsjukdomar. Dessa är oftast inte gratis. Vi vill att regionen ska göra en gedigen analys där man utvärderar hälsoekonomiska effekter och det vill säga till vilken kostnad stärks individens hälsa och därefter besluta och fler hjälpmedel ska vara avgiftsfria. Det är vår tanke med det hela. Tack för det Roland. Vad säger du Fredrik från Kristdemokraterna? Jo men eh, utifrån Kristdemokraternas perspektiv så är vi måna om att man ska kunna få de hjälpmedel man behöver till låga avgifter till den subventionerade på det subventionerade sätt som vi har nu. Och det här ska funka även i dåliga tider för vi som pratar mycket om förvaltarskap när vi tänker på hur regionen ska skötas. Vi ser att vi har osäkra år framför oss nu. Presumtiv lågkonjunktur, fallande skatteintäkter och allt vad det innebär. Och Det innebär att vi ser inte att vår ekonomi tillåter avgiftsfri hälso- och sjukvård även när det gäller Eh, hjälpmedel. Så hjälpmedel ska man ha tillgång till, men det kommer inte att vara avgift Ett av inte minst förvaltarskapsmässiga skäl, utan det handlar om subventioner, prioriteringar och lägsta möjliga avgift. Tack för det, och sista ordet i den här frågan går till Vänsterpartiets Anna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Vänsterpartiet röstade emot det här beslutet att höja avgifterna. Att införa avgifterna och ta bort det här kostnadskortet. Och vi kommer fortsätta driva den frågan. Vi har också kritiserat regionstyret för att inte ha gjort en konsekvensbeskrivning innan beslut. Vi tycker att det är en konstig ordning. Först ta beslut och sen göra en analys vad det här får för konsekvenser. Och vi ser det som en rättighet att kunna ha ett hjälpmedel fritt subventionerat för att kunna fungera i vardagen. Och vi tror att kostnaderna blir större samhällsekonomiskt om man tar bort den här möjligheten att ha ett avgiftsfritt hjälpmedel. Tack. Tack Anna. Tack. Det är väldigt intressant att höra era synpunkter för det anknyter så tydligt till det vi var inne på tidigare, nämligen FKB. För om man gör en funktionsrättskonsekvensbeskrivning innan man fattar den här typen av beslut så har man ju det gratis att man har från början tagit ställning till vilka konsekvenser detta betyder, ett sånt beslut betyder. Men, så tack så länge för det. Vi kommer att återkomma i frågan självklart. För Den har stor betydelse för många i våra grupper. Då eh, tänker jag att vi går vidare. Och nu ska vi prata om jämlikt resande. Färdtjänst. Och ni har varit inne på det flera stycken. Det är ju bland annat eh, Fredrik Wallén som har det som hjärtefråga. Och även Roland. Ja, ni i flera förstås. Det är ju så här att... Eh, Kollektivtrafiken är ju något som de flesta som bor i regionen kan använda sig av. Och man har då ett kort och så kan man åka fritt på kollektivtrafiken. Och man kan också välja när man vill åka, när på dygnet man vill åka. Och man har ett obegränsat antal resor så länge man har ett kort. Och då... Tänker vi att om det ska vara samma förhållanden och förutsättningar för de som har färdtjänst så kanske man ska tänka en vända till. Om, nu kommer vi till frågan. Om ni vinner valet, regionvalet 2022. Hur tänker ni att ni ska arbeta för att det ska bli ett obegränsat jämlikt läsande för alla? Och då eh, måste jag skärpa mig här lite granna. Eh, så tillvida att vi börjar med att lämna ordet till Sandra Miljöpartiet som nu är lyckligtvis är uppkopplad också. Varsågod Sandra. Ja men vad du ska få lite extra tack. tid, tänker jag, eftersom du var lite avsnurpad i början där. Varsågod. Ja, tack snälla. Nej, men vi vill ha ett pilotprojekt med en fri tilldelning och utreda då hur taxor och avgifter skulle kunna bli sammans för, som all annan kollektivtrafik, för vi ser precis det här problemet som du äh, nämnde. Tack. Oj, vad snabb du var. Då, då funderar jag på eh, den första frågan som vi hade upp om du vill kommentera det ytterligare. Eh, jag ska... Ja, jag gärna. gärna. Nej, men för, ja, men mänskliga rättigheter är väldigt stort för vårt parti är såklart såklart klimatfrågan. Och där handlar det ju verkligen om det här att, eh, rättigheter. Och vi vill ju att, precis som den här FKB-planen, vi vill ju att allt. Det ska ju genomsyra all samhällsplanering överlag och det ligger ju saker på både kommunal och regional och nationell nivå att, att göra det. Man ska liksom inte känna sig diskriminerad i samhället. Det är ju liksom vår, en av våra grundpelare ideologiskt. Och sen så ska ju såklart sjukvården vara jämlik. Färd, även färdtjänsten och vårt område i psykisk ohälsa. För det vet vi ju att människor som står utanför och inte kan delta på samma sätt lider av upp psykisk ohälsa. Att känna sig inkluderade även där. Tack. Oh. Tack så mycket Sandra. Nu hoppas jag att vi har kompenserat för ditt tillfälliga frånfälle i början av eh, mötet. Då går frågan vidare till Kristin från Centerpartiet. Varsågod. Ja, ja nej, men med eh, färdtjänsten så är vårt första stora mål att skapa en trygg resa där bilarna kommer i tid. För att just nu har jag förstått som att det finns en hel del problem med både bilar och förare att man inte ens... Ja, den här halvledarebristen, att det inte finns <laughs> faktiska bilar så. Eh, men och sen se över ansökningssystemet, att man inte bara ska se till, eller och bara är väl en, en överdrift, men fler kriterier än hur långt man kan gå. Så, eh, så det är våra främsta åtgärder. Och vi är väl inte, det här obegränsade resor är kanske inte något som vi ser som ett självändamål. Så däremot väldigt frikostigt med att, att alla resor som som behövs och det är ju en fin liksom balansgång det här mellan kontroll och, och släppa det helt fritt men vad man, ja, det har ju gått snett tidigare och hittat ett sätt där det är liksom, man kan resa så som man önskar utan någon större kontroll i alla fall att det ska vara tillgängligt. Tack så mycket för föredömligt. Håller du tiden Kristin igen? Jag ska bara kommentera lite kort det här med färdtjänst och det ökade behovet av färdtjänst. Därför att när regionen tar bort tågvärdar betyder det att en del av dem, en del personer som skulle kunna tänka sig att åka tåg istället måste ta färdtjänst därför att det inte finns tågvärdar på tågen. Så att det hänger ihop och det här måste man också fundera över och där är det igen så att jag påminner om FKB att om man gör en analys och tänker till ur ett funktionsrättsperspektiv redan innan man fattar ett beslut så blir det betydligt lättare att förhindra att kostnaderna skenar någon annanstans. För det man spar på gungorna det tar man kanske inte alltid igen på karusellen. Och med detta lämnar jag över till Fredrik Wallén. Varsågod. Tack så mycket. Och just färdtjänstfrågorna är ju det som jag primärt jobbar med varje dag. Och då är det ju mycket den konkreta verksamheten. Och när vi vinner valet 2022 så är ju vi stolta över att kunna få fortsätta då utveckla färdtjänst och även sjukreseverksamheten i Region Stockholm. Men inom, som jag kan se det, det system som vi har nu med... En grundtilldelning av resor, eh, arbetsresor, eh, studieresor och sådana saker kompletterat till det. Men få ett system som håller ihop för att resorna ska kunna gå i tid och i övrigt hålla en god kvalitet. Och Här finns det många utmaningar. Just nu jobbar vi ju väldigt mycket på att få resorna att gå i tid. Inom det väldigt omfattande system vi har. Där det är bland annat då just för att eh, gifta samman den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda persontransportverksamheten så mycket som möjligt ju är, är så att man ju åker fritt när man kan och om man vill i det allmänna kollektivtrafiksystemet också på sitt färdtjänstbevis. Och hela det här systemet ska vi utveckla och vi har ju faktiskt för avsikt att höja grundtilldelningen något. Det handlar om tolv resor på årsbasis men 2022 nu så blir det en grundtilldelning av eller en höjning av grundtilldelningen av resorna. Men fria resor ser vi inte framför oss. Obegränsad resetilldelning. Det eh, tror vi inte att det varken är ekonomiskt eller administrativt möjligt faktiskt i vårt världs stora system. Det finns ju faktiskt inga som har större särskilda persontransporter än vi har här i region Stockholm. Precis. Tack så mycket. Vi kommer att återkomma i, även i denna fråga såklart. Och med det eh, lämnar jag ordet till Amelie från Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket. Eh, nej men att, att ha möjlighet att resa det ger ju en stor frihet och, och det är också en stor värdighet. Så det är en väldigt viktig fråga. Eh, och det står ju också i budgeten att vi ska se över den här resetilldelningen. Och det tycker vi Liberaler är väldigt bra för vi menar ju att färdtjänst är ju kollektivtrafik. Vi tycker också att man ska koppla ihop så sjuk- och färdtjänstresor att ansvaret samlas och att man inte ska behöva redovisa alla resor. Och vi vill också se ett högre resetillägg. Tack så mycket, tydligt och klart. Då går ordet till Anna, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Vänsterpartiet ser färdtjänsten som en del av kollektivtrafiken. Och precis som vi sa, du sa i inledningen så är det inga begränsningar i den allmänna kollektivtrafiken. Har du ett kort så får du resa. Så vill vi ha det i färdtjänsten också. Och det här är någonting som vi har drivit många oppositionsbudgetar och lagt in. Vi tar bort begränsningarna, fritt resande och vi tar bort trevinsgränsen. Och vi ser färdtjänsten som en del av kollektivtrafiken. Med det inte sagt så jobbar vi också för att den allmänna kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig. Och att det ska finnas personal i kollektivtrafiken som kan hjälpa till vid alla möjliga situationer. Till exempel tågvärde. Men fritt resande är färdtjänsten och ingen treminnsgräns. Och fritidsresorna har vi tagit bort det här taket på 500 resor. Tack så mycket för det. Då lämnar vi till så mycket som Lars Rodén. Varsågod Moderaterna. Tack så mycket. Tack så mycket. Men, färdtjänsten, färdtjänsten är jätteviktig. Och jag tror liksom att ingången för oss är väldigt mycket att de anslag vi har och den budget vi har för färdtjänsten ska ju räcka så långt som möjligt. Jag är väldigt glad att färdtjänstnämndens ordförande tidigare i diskussionen här citerade gammal moderat försvarsminister att det handlar om att få så mycket pang för pengarna som möjligt. Då. Mm. Så jag tycker att se över resetilldelning är en viktig sak i det så säga, som kan göra det här bättre. Och det finns ju också ett arbete med att motverka fusk och annat för att också se till att det verkligen går till personer som behöver tjänsten också så att så pengarna räcker så långt som möjligt. Tittar man på den här frågan om obegränsat resande, jag jobbar ju inte med färdtjänst i vardags men försöker sätta mig in i det lite grann här inför så det är klart att eh, tittar man på färdtjänst, man beställer väl vård för drygt en miljard på det här området eh, årligen. Och tittar man på fritt resande så har man ju tittat på prislapp på ungefär 110 miljoner kronor för det så det är en kostnadsökning på drygt 10%. Och den beräkningen är gjord också utifrån att man inte ser ett ändrat resemönster och sånt. Så att, att göra en sån reform skulle ju ha en väldigt dyr prislapp. Och det, ska säga, det, det ser jag som är svårt med de ekonomiska utmaningar regionen har framöver att kunna göra det. Men jag tror mycket som många andra har sagt att det finns säkert andra saker vi kan skruva kring grundtilldelning och tilldelningen är stort. Och, och andra saker för att kunna göra tjänsten bättre och, och bättre behovsanpassad. Men den frågan är ganska ja. dyr så jag tror det är svårt att få in i budget. Okej. Okay. Tack så mycket Lars. Eh, och då går stafettbinnen vidare till Roland från Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack för ordet. Ja det är som sagt en hjärtefråga för mig det här. Eh, I vårt budget och, och i olika motioner så har vi ställt krav på färdtjänsten och föreslagit Vissa förändringar som kommer att förbättra och underlätta väsentligt för färdtjänstberättigade. Vi kan dock inte på grund av färdtjänstlagens utformning lova utlova fler färdtjänster än vad regelverket säger, det är givet. De är särskilda behov som självklart har rätt till färdtjänst, givet då att det finns bilar och att välutbildade förare och som förstår uppdraget. Tack Roland. Tack Roland. Och i den här rundan får sista ordet gå till Petra Larsson från Socialdemokraterna, varsågod Petra. Ja, alltså man, färdtjänsten måste ju vara trygg och säker. Och man ska inte behöva stå och vänta på färdtjänstbilen i flera timmar i en november eftermiddag utanför en stängd kursgård som jag vet har hämt här nyligen. Det är inte värdigt. Stockholmsregionen helt enkelt. Så ska det inte vara. Så vi vill i ett första steg höja taket till 250 resor. Och sen I ett andra steg obegränsat resande. Vi vill också ta, ta bort mellan på de här resorna så att man ska kunna hämta och lämna barn till exempel på skolan och, och förskola lättare. Och vi vill såklart att kvar högkostnadsskyddet också. Men framförallt så måste ju resenärsinformationen förbättras. det måste vara i realtid så man vet var tiden befinner sig så att det blir tryggt och säkert. Tack! Mm. Tack. Då ska jag avsluta med att rekommendera er alla att lyssna på Funka i P1 som har tre program kring färdtjänstfrågor och hur det påverkar bland annat personer som är beroende av färdtjänst för att kunna sköta sitt arbete. Så det kan ni lyssna på vid tillfälle och därmed lämnar jag över till Lennart för den sista frågan. Varsågod. Nu ska vi blicka lite framåt. Det är på det här sättet att läkemedelskostnaderna ökar. Medicintekniska kostnader ökar och även övriga kostnader ökar inom hälso- och sjukvården. Vilket betyder ju att som man säger i den här parlamentariska utredningen hälso- och sjukvården 2040 att man måste prioritera och man måste framförallt satsa på förebyggande hälso- och sjukvård. Bara ett exempel. Socialstyrelsen har konstaterat att om man kan komma åt de fem viktigaste riskfaktorerna för stroke så skulle man kunna minska antalet stroke med en tredjedel. Om vi tar Stockholms län som exempel så betyder det 2000 personer och varje person som vårdas kostar 740 000. Så ni kan bara ta 740 000 gånger 2000 kronor så ser ni vad man skulle kunna spara om man här jobbar med prevention. Det samma gäller de andra Stora folksjukdomarna, diabetes, cancer, hjärt och kärl, etc., etc. Och då är det ju så att de som drabbas särskilt är ju de utsatta grupperna inom det här området. Det vill säga de vi representerar. Och eh, då ställer jag den sista frågan till er allihopa här. Hur ska ni säkerställa att vi får en väl förebyggande hälso- och sjukvård inom regionen? Så att vi slipper prioritera och kanske prioritera bort vissa grupper och vissa saker. Och då så ska vi ta och börja med den här frågan till Lars Roden ifrån Kristdemokraterna. Varsågod. Fredrik Walden menar jag ifrån Kristdemokraterna. Ja, Jag blir också en där. Liksom. Vi växlar mellan partierna här. Ja, ja, nej, men stort tack för frågan. och som du sa så vältaligt inledningsvis, folkhälsan är ju jätteviktig och det är ju för hela samhället, för alla invånare. Men för att stärka folkhälsan hos personer med funktionsvariationer, då vill ju vi kristdemokrater öka den fysiska aktiviteten genom riktade insatser. Och även den sociala aktiviteten, för det är någonting som också är folkhälsobefrämjande menar vi. Och det handlar ju mycket om samverkan. Vilka ska de här riktade insatserna vara? Vad behövs för att man ska kunna eh, arbeta på sin hälsa och inte bli sjuk även om man har en funktionsvariation? Och det innebär ju att eh, i det arbetet vill vi samverka mycket mer i intresseorganisationerna. Men det handlar om riktade insatser. Det handlar om att man eh, i det breda perspektivet där alla ska jobba med folkhälsan och det rör hela befolkningen kunna göra eh, i samförstånd rätt sorts insatser från regionen. För vi är naturligtvis en väldigt viktig aktör här i och med att det är vi som har vårdansvaret. En god folkhälsa innebär ju ett mindre vårdbehov på sikt. Men det, det behöver vi jobba med ännu mer. Tack Fredrik för de orden. Anna Celini från Vänsterpartiet, varsågod. Ja, vi vill ha en jämlik vård. Det är ganska svårt i det dagens system med fri etableringsrätt och eh, marknadisering. Men vi jobbar på olika nivåer för att få ta bort den här fria etableringsrätten. Och vi jobbar också i regionen för att regionen ska kompensera och kan till exempel starta primärvård, vårdcentraler i områden där behoven är som störst. För att idag så är vården väldigt ojämlik. Och den är såklart ojämlik för alla i regionen, men människor med olika funktionsvariationer och har stora behov av vård eh, har ännu längre så att säga till vården. Så att Regionen måste jobba i de här systemen som vi har idag, med fri etableringsrätt till exempel, så måste regionen vara oerhört proaktiv för att kompensera för de bristerna i tillgänglighet till exempel som finns. Så det är ett jättejobb som vi gärna hjälper till att göra. Men vissa grundbultar måste vi, måste vi ändra på för att få en jämlik vård. Tack. Tack för det. Då går ordet till Sandra Joannowicz från Miljöpartiet. Ja men Tack, vi har ju drivit igenom en strategi för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Och här ingår ju typ allting, allt från samhällsbygge till skolor med mera med mera. Eh, och den kommer ju börja implementeras nu framöver. Vi ser också att eh, den fysiska aktiviteten, precis som Fredrik pratade om, att vi behöver ha riktade insatser där faktiskt alla med funktionsvariationer är inkluderade. Men också så tror vi att framtiden tekniska utvecklingen kommer ju att rasa, både genom hjälpmedel men också tillgänglighet och här behöver vi ha ett extra vakande öga så att alla inkluderas även här. Tack. Tack så mycket för det. Petra Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi vill ju inte höja patientavgifterna framförallt. Vi vill också satsa på hälsosamtal på vårdcentralerna. Vi vill också vi ju mer pengar än vad majoriteten gör på både sjukhus och vårdcentraler, vilket gör att vi tror att, att de får ett större mandat för att faktiskt klara uppdrag. Vi vill ju också avskaffa vissa vårdval, så satsa med på specialistcentrum och ha också en större koppling mellan sjukhusen och vårdcentralerna så att specialister kanske kommer ut med till vårdcentralerna för att faktiskt ta hand om patienterna på ett närmare sätt så att man kommer lite närmare vården. Vi vill också öppna vårdcentraler med specialistkompetens inom funktionshinderområdet precis som man har i Sörmland och det tror vi att vissa grupper i alla fall tycker, skulle tycka var väldigt bra Funktions... man är ju ingen homogen grupp bara för att man har en funktionsnedsättning, så att det är lite... vissa vill inte det men andra tycker att en sån skulle vara toppen, så det vill vi gärna satsa på. Tack för vi dem är... orden då lämnar jag ordet till Amelie tarsy från Liberalerna, varsågod. Tack! Fram till oktober så har vi kommunalråd på Lidingö och ordförande för utbildningsnämnden. Det här är ju både en kommunal och regional fråga tycker jag. Det handlar om tillgängligt byggande, framkomlighet, eh, möjlighet till fysisk aktivitet. Och där spelar kommunerna en väldigt viktig roll. Och inte minst en fungerande skola för alla, alla barn. Eh, utöver det så är naturligtvis en folkhälsopolicy som som vi i regionen har tagit fram och även den eh, strategin för psykisk hälsa och välbefinnande, som, som Sandra nämnde, när vi, ska, när vi ska göra det ännu lättare eh, att få, få hjälp och få snabb hjälp. Eh, och dessutom skulle jag välja nämna det här hälsosamtalprojektet, som nu är ett treårigt projekt som startar nu, eh, för att öka eh, hälsan hos, hos eh, medborgarna. Tack! Tack för det! Ja, Lars och är från Moderaterna, nu får du ordet. Tack så mycket! Tack så mycket. Mm. Mm. Människor med funktionsnedsättning ska liksom inte påtvingas ett utanförskap. Det tror jag är den liksom viktigaste delen i att liksom titta på folkhälsa. Det, det skadar hälsan att behöva påtvingas vara passiv när man inte vill det. Mm. Och jag tycker att liksom, man på funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheten för någon att jobba, delta i aktivitet och annat, då, då tycker jag en del i vårdens uppgift är att möts man av dåligt bemötande eller bristande kunskap så är valfriheten viktig att kunna välja dit man vill gå men också välja bort en vårdgivare som inte kan tillgodose ens behov, det är, tror jag är en viktig del i detta. Eh, och jag tror liksom valfrihetsbiten är viktig. Sen så, vi tittar ju mycket på att stärka just förebyggande och hälsofrämjande arbete på flera vårdområden. Framförallt hos husläkarna men även hos andra vårdval. Och, vad vi gör nu för tiden är att vi på mycket hårdare sätt kompenserar för den vårdtyngd som man har hos de patienter som man har. Det leder till att det också finns resurser att jobba mer förebyggande, mer aktivt i de områden där det finns större behov. Sen är det ju alltid svåra avvägningar på systemnivå där hur vi ska göra och där får vi också er hjälp upplever jag väldigt mycket. Just det här med ska det vara en, ett brett grundkrav hos alla och kan det goda se detta eller ska man ha just specialisering på vissa ställen där man lite längre kommer mer. Det. det här är inte enkla frågor för det ska finnas ett grundbemötande och grundkunskap som vi ska vara hög i Region Stockholm. Så specialisering eller bred uppdrag i sånt vi hela tiden får sitta och jobba med avvägningar kring Och Där finns inga självklara svar och där tycker jag vi har en bra dialog och får hjälp av er med också att göra de avvägningarna. Men det tror jag är de viktigaste delarna liksom, i att vi ska kunna vara hälsofrämjande och förebyggande i sjuk hälso- och sjukvården. Det är vårt viktigaste bidrag till en bättre Tack för helsa. det, tack för det. Och sen lämnar jag ordet till Kristin Lårne från Centerpartiet. Med stort tack. Och om jag har hållit tiden tidigare så får ni nog passa lite på mig nu som jag är ordförande i Folkhälsoberedningen. Så det här, det här är ju, brinner jag ju verkligen för. Och ja, det därigen, är det. Känna sig utstängd ur samhället, det ökar ju känslan av utanförskap. Är det otillgängligt, då deltar man inte i aktiviteter på samma sätt. Är man rädd för att gå ut för att man ja, men blir påcyklad eller rädd att bli påkörd av elsparkcyklar, ja, men då vågar man inte komma ut och ens promenera. Så att de här trösklarna som liksom finns för alla människor att leva hälsosamma levnadsvanor, de blir oftast ännu högre för dem i olika funktions, ja, i det fallet funktionsnedsättningar. Eh, och, ja, men, och där tänker jag att vi måste se över utbudet av de hjälpmedel vi erbjuder så att fler hjälpmedel som är sådana som liksom uppmuntrar till, till rörelse, till exempel olika former av cyklar som finns, eh, att i all samhällsplanering ta hänsyn till hälsomässiga effekter oavsett funktionsvariation. En kommunal fråga, men att se över att våra naturreservat faktiskt tillgängliggörs för alla. För det vet vi att naturen och, och, och gröna ytor skapar liksom återhämtning. Och sen också fysisk aktivitet på recept. Där vill vi införa en check för att subventionera. På samma sätt som vi subventionerar läkemedel vill vi i Centerpartiet också subventionera fysisk rörelse som en del av kostnaden. Tack för det, Kristin. Då går sista ordet i den här... Frågorundan till Sverigedemokraterna och Roland Johansson, varsågod. Ja, tack för det. det är fantastiskt på sista ordet. Vi tycker det är fel att spara på och dra in bidrag för resor till och från hälsofrämjande aktiviteter, gym och så vidare. Hälsofrämjande åtgärder ska givetvis prioriteras och proaktiva initiativ till egna aktiviteter hos personer med funktionshinder ska uppmuntras och ge fler möjligheter till subventionerade dietist- och träningsbesök. Vi vill även utveckla vårdcentralen med särskilt LSS-fokus. Och som sist, jag vet inte vilket år det var, förra året kanske, man drog in just bidrag för hälsofrämjande aktiviteter, det tycker vi inte om. Tack för det och tack för allesammans som svarade på frågorna och nu lämnar jag sista ordet till vår ordförande Annika Hester. Varsågod. Och jag börjar med att fråga Sandra, som har rätt upp handen, om det var något du ville lägga till, förstår jag? Du vill ja, inte... men det var ju det. Du vill inte undra Roland att ta sista ordet. till hela saken, jag förstår. Varsågod Precis. Sandra. Nej, men jag glömde sen något som är väldigt viktigt. Alltså mitt parti är väldigt systemanalyserande. Någonting som vi tycker är viktigt med är just den FKB också, att den utvärderas och se hur vidare den efterlev. Så här är ju kontakten med er jätteviktig. Man kan ju ha jättefina dokument och planera, men sen utfallet behöver ju liksom utvärderas. Det vill jag bara säga. Tack. Okej, okay, tack för det. Jag tycker det är eh, intressant och tankeväckande hur en sån här liten frågestund, även om ni har fått ganska kort tid på att utveckla var och en för sig, så får man ändå en ganska god bild eh, av hur varje Parti ser på de här frågorna och när det gäller folkhälsa så kan jag ju konstatera att de grupper som vi representerar är ju de som har sämst folkhälsa och det är ju allmänt bekant även den psykiska ohälsan som flera av er också har varit inne på är ju sämre hos våra grupper så därför så är ju det en fråga som vi också kommer att återkomma till. Det har varit väldigt intressant. Man sitter, jag sitter och hoppar här och hade det varit ett fysiskt möte hade jag sannolikt rört mig runt i rummet för att känna av den intensiva stämningen som har varit. Men ändå så får man ju en relativt god bild av vad ni tycker och tänker och jag hoppas att ni har fått en liten bild av vilka frågor som vi kommer delvis att fokusera på. Det kommer naturligtvis många fler frågor. Och Vi tänker att den här formen av, eh, om vi nu kallar det för frukostseminarium, är även om, om jag sitter här med min kopp och ni får sitta för er själva med er kopp, vi får inte ens bjuda er på kaffe, eh, så kommer det väl sannolikt att vara så under nästa år att eh, vi kommer att fortsätta med eh, den här typen av möten. Det är väl så att vi måste alla inse att vi får återgå till att tvätta händerna och hålla avstånd och kanske jobba i högre grad hemifrån. så att Jag ser verkligen fram emot tillsammans med Lennart och alla mina kompisar inom funktionsrättsrörelsen att fortsätta de här diskussionerna tillsammans med er. Vi återkommer under året, det är extra spännande och temperaturerna har stigit nu med tanke på att det regionval. Och en uppgift som vi ser att vi har, det är ju att också eh, arbeta för att se att man kan skilja ut att regionval är en sak, riksdagsval är en sak och kommunval är en sak. Och sen många år tillbaka så har jag satt en ära i att aldrig rösta samma på alla tre. Eh, det är min personliga lilla protestaktion mot <gållt> <gållt> Det fastlagda systemen som finns och den rigida struktur som finns inom, i vårt land. Så är det med det. Men med det så vill jag också säga att vi brukar vara väldigt noga med att vi slutar i god tid. Vi börjar alltid i tid och vi slutar i tid. Och med tanke på att det är den tidiga timmen och jag ser att det är inte är så många av er som har druckit kaffe under mötet. Så ber jag att få tacka för er medverkan. Jag vill också tacka alla i eh, åhörare som inte har fått möjlighet den här gången att prata eh, och hälsa er välkomna till nästa möte och hoppas att ni ska vara lika ivriga och delta då också. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Blev väl. Tack så mycket. Tack för inbjudan.